Dragnea declanează ofensiva împotriva lui Maior? Ce spune Teodor Melecan după dezvăluirile liderului PSD. Ministrul de externe, Teodor Melecanu, a confirmat punctte la Antena 3 c premierul Viorica Dăncilă a solicitat o evaluare a tuturor ambasadorilor. Nu există nici o listă de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activității ambasadelor sublinierei, bineînțeles, asta înseamnă, implicit, subliniere a subliniere efilor de misiuni care răspund pentru activitatea diplomatică în exterior. E o chestiune care la noi se face anual. Fiecare ambasad, la sfârșitul... Subliniereitul anului, transmită un raport de activitate în decursul lunii ianuarie subliniere, pe această bază, cererea doamnei prim-ministru de a face o evaluare foarte clară a modului în care s-au des subliniere urat activitățile în oficiile diplomatice, urmând ca după aceea să se ajungă la anumite concluzii, a declarat Mele Subliniere Canu, la Antena 3. El a afirmat ce nu a văzut ultima evaluare a ambasadorului României în SUA, George Maior. Nu, nu am văzut această evaluare. Noi acum evaluăm anul 2017, în perioada în care am preluat mandatul. Nu pot să vă spun care au fost evaluările precedente, dar acum facem această evaluare, repet, pe absolut toate oficiile diplomatice ale României, tocmai pentru a avea o imagine mai corectă a ceea ce s-a des urat ca activitate sublinierei, mai ales pentru a adopta măsurile necesare de accelerare a activit și la un prag mult mai înalt, a explicat ministrul. Odor nu a fost invitat să comentezei dezvăluirile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a susținut ce Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor guvernului său împreună cu directorul Serviciului Român de Informații, George Maior. Din punctul meu de vedere, lucru pe care pot să le fac este să evaluez activitatea în postura de subliniere F de misiunea oricrei persoane sublinierei. Nu pot să mă refer la circunstanțe care au privit activitatea sa anterior sau alte lucruri. Deci, Evaluarea se face strict pe nivelul modului în care se îndeplinesc sarcinile care revin fiecărei ambasade, a precizat ministrul de externe. <fie> Întrebat dacă e normal ca directorul SRI să se implice în formarea guvernelor, ministrul de externe a răspuns și nu. <fie> nu, nu cred ce este normal. Formarea unui guvern depinde exclusiv de înca majoritcii parlamentare care a cât tigat alegerile. Din acest punct de vedere, guvernul este o formul politic în mesuri să asigure responsabilitatea îndeplinirii în activitatea guvernamentală a prioricilor cu care partidele au cât tigat alegerile sau pe care le-au prezentat populației. A spus Teodor Mele Subliniere ca nu. Chestionat dacă i-a cerut cineva să le schimbe pe George Maior, Melecanu nu a declarat, nu mi-a cerut nimeni să le schimb pe domnul Maior. O asemenea decizie trebuie luat după evaluare și o analiză în care îi for activitatea. Teodor Melecanu nu a dorit să comenteze dezvăluirile lui Liviu Dragnea. Este o problemă care nu intră în responsabilitatea mea. Nu cunosc ce s-a întâmplat. Am văzut eu declaraile domnului Dragnea. Dar mai mult nu am ce să vă spun, a spus Melecanu. Ministrul de Externe a precizat ce evaluarea ambasadorilor se va termina în maxim unu zile.